זה ממש יפה, חיים לא ראיתי אני עלה טובה כזה הרגשת אותנו, אפילו, אפילו זמות זמות להם, מהעיני, <גש> כולם, אפילו זמאות זדו להם מהעיניים כולם התרגשו <גש> ולאי שעוד ליד בר מצווה וי אפשר לקרות <גש> את הכל תישם שם ברגש, רגש, <גש> מאוד, <היה> מרגש, מרגש <גש> מאוד מאוד מאוד מאוד אני הייתי באה אירוע אני רוצה לספר שממש ברגע האחרון ראיתי אותך באינטרנט פשוט והתרגשתי את ואפילו התקשרתי אליך להגיד לך, שרק התקשרתי להגיד שהתרגשתי, ולא יוסף מזה. אבל מפה לשם נדחפנו והזמנתי אותך גם לענייה לתאורה וגם לשבת חתן, ואתה פשוט שיחלת אותה בגדול, אוהבים אותך.